اهلا وسهلا كل سنه وانتم طيبين عيد سعيد عليكم وعلينا يا رب احنا النهارده هنعمل فطير او عيش عيش النان الهندي حلو قوي قوي هيعجبكم جدا وسهل جدا مكوناته في كل بيت هنجيب ايه كوبايتين دقيق إيه. كوبايه ميه دافيه وعلبه زبادي ثلاث فصوص ثوم ثلاث معالق كبار زيت ملح وسكر معلقتين صغيرين ومعلقتين تانيين بيكنج باودر كبيره ومعلقه كبيره تانيه بيكنج صودا اول حاجة هنعملها احنا هننزل مكونات الجفة كلها مع بعض إيه اول حاجة هننزل بكوبايتين الدقيق وبعدين كبيت إيه وبعدين معلقتين الملح والسكر ونقلب كويس مع بعض بعدين هننزل معلقة كبيرة بيكينج باودر ومعلقة كبيرة بيكينج سودا وبردو نقلب مينفعش ان احنا نسيب المكونات كلها كده على بعض علشان ما تتكتلش في حتة واحدة بعد كده نلم بقى الدنيا دي كلها بالزيت ثلاث معالق كبار زيت ونقلب وبعدين نحط آآ علبه الزبادي انتوا هتشوفوا دلوقتي انا بحاول ان انا ايه اقلب ما يبقاش في حاجه مكلكعه وبعدين هننزل الزبادي ونقلب بعد كده هنكون محضرين بقى الميه الميه بتاعتنا ما تبقاش ساقعه من التلاجة وما تبقاش سخنه جدا جايه من الكتل او مغليه لازم تكون بين بين لازم تكون دافيه زي دميعه العين كده زي ما بيقولوا وبعدين هنلم بقى العجينه دي كلها كده بحيث ان هي تبقى عجينه طريه مش ناشفه ولا قاسيه وفي نفس الوقت برضو ماسكه نفسها وملمومه انا هختبر العجينه دلوقتي اشوفها هي هي زي ما تشايفين شايفين كده طريه بس مش مش, مش جامده قوي مش مش مش طريه قوي ومش سايحه قوي اهو زي ما انتم شايفين كده انا بختبرها وبعدين اسيبها بقى ساعه كده ترتاح علشان اجهز بقى ايه الحشوه بتاعتها انا حشيت في جزء منه حاسي خليته ساده وفي جزء منه تاني خليته ايه بالجبنه وبعدين هنحط بقى على وشها زيت علشان ما تنشفش وتشقق مني هي كده العجينه بقت طريه وجميله ومظبوطه ده بعد ما سبتها ساعه انا بقى هبططها هم العيش بتاعهم مش بيبقوا مدور قوي زي بتاعنا بيبقى يعني سمي كده سيركل يعني بيبقى حاجه بين البنين هنبطط ونحط بقى في طاسه بره سخنه من نقطة زيت كده ياخد من الوش ده والوش ده يحمر من الوش الاولاني والوش التاني بالنسبه لفطير الجبنه انا حطيت الجبنه وبعدين قفلته زي زي الكوره كده وحطيته برده على الطاسه جربوها هتعجبكم قوي كل سنه وانتم طيبين باي باي